اغراضك اغراضك اغراضك اغراضك من شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو تخلص؟ شو شادي شادي شادي شادي شادي شادي ماما شادي شادي شادي شادي شادي شادي شادي شادي بس <تصفيق> زومبي واه واه واه مليح منين غير اوف اوف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 آه ايوه ممش؟ ولا اكسنتورا لا أخت البوليس البوليس إلا اكسنتورا في الدزاج البوليس بسم الله زيادة صافي كير قاعد أثق يا ريس عمي شو لو جاش 8 8 يلا اجي الصفعه مش عم بدار خديها حريه هي يل بالتركيز خلص هالصابون ما بيتعصب ترجف 1000 5 ثواني 10 ثواني هي ما بيتعصب ما شان 5 مليون دوح القاريرة من يومس واه. دوح عقبار دجير واه. وواه؟ واه. لا. بلا دوش عجل مش عصبة بوليسي يا كده منين مين بوليسي؟ شد طاغي يا خشيطه سجل سجل سجل وجهي سجل باش تتهضر علينا لا وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي أنا هالطواب. طبعاً. روح نده زيد يل. يلا. يل. <تبور حناني غنيغنش>.